کم علم بندہ جس نے دو تین کتابیں پڑھی اور بیٹھ گیا جی حضور پاک علیہ و سلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا حضور پاک علیہ صلاط و کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا مطلب حضور پاک علیہ و السلام کی ذات بابرکات کو نا وہ موازنہ کرنے لگ جاتے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کیا کیا عطا فرمایا تھا اور یہ ایک عام سا مسئلہ ہے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے علم غیب حاضر و ناظر نور و بشر دور و نزدیک سے سننا یہ مسئلے ہیں جی اب ایک عام بندہ جو ہے جس کو ربطالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو تم فلاح پا جاؤ گے پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گننا چاہو پہلے تو ٹائم نہیں اگر پھر بھی تم گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو رب تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جب ان کو ہم گن نہیں سکتے تو جن کے صدقے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں تو کیا ہم ان کو کسی موازنہ میں لا سکتے ہیں کسی وزن میں لا سکتے ہیں کیا ہم ان کا انحصار کر سکتے ہیں کیا ہم ان کو کسی حد تک محدود کر سکتے ہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے اوپر جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر وہ ہم نہیں گن سکتے تو جو جس کے لیے ساری نعمتیں بنائی گئی ہیں جس کے لیے یہ دونوں جہان سجائے گئے ہیں ان کو ہم کیسے اسی گنتی میں لا سکتے ہیں وہ تو لامحدود ہے وہ تو خود مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے کہ وہ کیا تھے